Ну что, там готовы? Напишите, как вы меня чуть. Сколько мы начнем? Так не шло. Посмотрите, как до зрителей. Хороший звук, привет, нормально, норм. Ага. Все хорошо. Делиться с друзьями цим видео. прямым эфиром. Щоб зібралося дуже багато людей. Просто кажу погромче. Всім, всім привіт, привіт. Давайте трохи підождемо, щоб люди зібрались. Повідповідаю на ваші питання. Так, вже нас 15 чоловік. Стас Колоджу. Повірить Привіт, Вітаю, заново. Вітаю, ні. У мене на картинки. Ні, ну у вас зараз будуть, у вас сейчас будуть результати розіграшу стрім, дужно бути написано. Так? Як поділиться, це хто пише? Олександр Ковтнюк. А ти з чого дивишся, з телефона або з комп'ютера? Якщо з телефона там буде стрілочка, написано, поділитися. І ти береш копіруєш ссылку, заходиш в Viber і кому ти хочеш відправляти, нажимаєш, вставляєш, відправляєш. Якщо не вийде, спитайте там хто шари в цьому. Чому по ту сторону кадра? Ага, та ні, не хочу себе показувати. В слідчих, да, як, як набереться багато просмотрів, Запущу я ще прямі ефіри. Хто хоче там донат, все є в описі, дивіться там, група у Фейсбуці, дивіться на Інстаграм, все є, підписуйтесь. Так, 20 звертілів ще маловато, давайте ще трошки побалакаємо, тоді почнемо. Набрали відео, у нас 1100 просмотров, 182 лайка, Уже 1000 підписників достиглими. Чуть 415 коментарів, ну 200 коментарів є ваші, будемо вибирати цією програмою. Так, 23 уже. Нормально. Мини-фермер. Він тебе відповів, напиши на почту. Так, это я уже сделал. Ага. Ну все отправляю еще багато людей. чтобы багато побачило цей прямий эфир. Так, Дима Малыха, привет. Лея Саша, скажите. Так, 21 человек уже гляется. Делитесь, делитесь. 17-ча играется уже. Запитуйте якісь запитання, спрашуйте, розпитуйте. Скільки людей почнеш? Та хоч би було 100 чоловік. Тоді почнемо. Що за вопрос? Спрашуйте щось, що мовчите. У тебе тестик з МАЗ і ЛІПРАС. Це 150 з МАЗовським двигуном, восьмьорка. Юрій Мікрофермер, привіт. 100 не буде. Так ви заробіть, щоб було 100. Поділіться, як відео, хай зайде багато людей. А, показуємо. Молодець фермер. Пишіть, пишіть йому на почту. Сейчас він прикріпляє тут в коментарях, так що дивіться важно, пишіть йому на той на почту. Восьмиціліндровий.. Так, восьми. Ні, корзина не потрібна мазочка. Вже робиться маса 6. Як... Ні, мас 238, так і називається. Тільки 22 зеркала. 9 минут. Пишіть йому на пошту. Він вам все відповість. Пишіть йому. Уже 28. Зрітіля, дуже добре. Давайте набираємо. О, на показувати. Ні, я не бачу співпочинів всіку. Вікін підписаний. Вова Кобітенко. Так, щоб чим висі вбиралося 100 чоловіків. Ні, не даю модерку, нікому не даю. Хто хоче, щоб бути модератором, вишіть мені на почту, також це за донат. Гаржеві перейміться тоді. Ревдон я вже після стрілянник. Пішов на да, після лайгу давай, ну, Давайте хоч на 60. Діліться. Уже 20 лайків майже, активність в чаті 10. Поділіться там Facebook, вивкладіть. А я не собираюсь роздавати. Да не розпочнемо. Розпочнемо сьогодні точно. Трошки надо зібратися, щоб люди, люди не пропустили. Уже 30 чоловік дивиться на струсі. Зараз я включу захват екрану подивитись. Чи видно? Напишіть чи в чат видно це вікно. А я же наша как, наверное, нафиг. Да. да, я буду без затки. Приёмо, что так мало у вас. Сейчас я ваш звук выполню. Так, лапками вот, будет. Так, ладно, не лапками. Вот что за люди, скажи, что ты дай мне часть и нема. Не, я сказав, що сьогодні буде який час. Що ты удалось сразу заручення? Я ж побачу. Прямо ефір є есть. Час буде розіграш. Набережня трохи людей, щоб було інтересніше. Давай начинай. Майчо. Давай, давай. Так, зараз я включу, попробую включить. Ага, мені набридло це. Так. Ехало. чорний крок, окозі. Смисля йому зараз починати. Напевне, люди ще пораються по хозяйству. Та може така святкуючі романи. Вот ці сильный декенс что-то четыре черный фон Та зараз все буде. Так Но игидности его говорю до 1000 переговоров, мы смотрим, что Привет, привет. Так, зараз вже почнемо, немає людей, на фігунний абарат, наче екзамен здаєш. Доброго вечора всім. Привіт, Фермер Йова, привіт. Ну так, буде повтор, Подивитесь. Зараз почнемо, зараз включу екран. Опа. Так, зараз я выключу. Так, зараз видно, напишить. Запись стрима будет, да. Да, более скорого. Зараз напишить есть экран. Видно? А развалите, дядя Саша, вы не хотите, я не на стрим провести. Давай, давайте. Если кто хочет задонатить, все есть в... В описании цього прямого эфира. Там есть и ссылки. Работа? Все, зараз начинаем. 28 зрителей. Привет, не спізнайся. Не, не спізни все, все добре. Так, пропало. А должно все работать. Не забывайте, наверное. Видео розміто трохи. Эээ, розмито трохи, понял зараз. Так, все. Начинаем. Так. 34 зрителей, 29 лайків. Добре. Кто же роботу работу в полях? Мы закінчили уже. Так, все. Начинаем. Славік Агапов, давайте вигравати, давайте. Так, все, розпочинаємо. Будемо розігрувати цією програмою, ось в Зараз я вставлю ссылку, Осочки це відео, розігра на 1000 підписників. 1000 просмотрів, 1100 пошти, 182 лайка. Тисяч підписників вже є. Дякую. Ось скільки коментарів. Там 200 штук, половина моїх. Я вам відповідав, щоб відкрили підписки. Так, ну все. Поберу я ссылку. Все. Мені повезет. І ждемо результати. Це перше місто 300 гривень. Зараз узнаємо, хто нас виграє. Зараз програма опрацює всі коментарі. Олександр Шевченко, 300 гривень твої. Так, зараз я занесу. Ну, ладно, я так зайду, чи не подивлюся, що ти. Як написав? Лайк поставив, комент писав. підписка. Так, да, є, все підписано. Так, зараз я собі документ занесу. Далі йдемо. Лопатка зеленою ручкою. Роман Родімкін. Привіт, лайк. Від мене та підписка по-любому, а ось від лопатки не відмовлюсь, бо мені, як блогер-початківцю, таке знаряддя знадобиться. Друзі, підписуйтесь та давайте активніше доберемося до першої тисячі підписників, бо пора вже і 10 тисяч. Набрати. Це точно. Дякую. Твоя зеленою ручка лопатка твоя. Заходимо підписаний ось підписуйтесь на Романа Ром... Ром... родімкіна также догасили єсть пишіть мені в, ком... в інстаграм чи в фейсбук ваші дані куди мені відправляти лопатки ага я не скопірував Так. Далі йдемо. Вибір побіліття. Так. далі йде з оранжевою ручкою лопатка. Ось очки. Маріо і Моторсіч. Дальше не видно. Удачі. Дякую. Підписаний. 28 числа написав. Ночі. Заходимо. Печіть, бажмо, зараз. Якщо ви дивитеся це відео, пишіть бажано зараз. Так, три міста вже є. І останній. Обична лопатка без покриття. Так, список, підписок скрит. Не повезло тобі. Тебе список підписок скритий. Я з цим писав, що у вас, закриті, чи у вас скриті підписки. Далі йдемо. Руслан Галатів, також підписки скриті. Я не бачу, чи підписаний на мене чи ні. Так, Сергій Камп. Хочу виграти лайк, вважайте 10 тисяч підписників. Дуже дякую. Пишіть мені в коментарі. Давайте зайдемо. Пишіть мені, пишіть чи все ілі в Facebook, і в Instagram. Ось повезло, кому ні, вибачайте, будуть ще подібні, подібні розіграші, буде активність, буде все. Так, якщо розуміти, то я який приз вже, вже все, лопатки були. Не буде десь дійнути, шукати. Та ні, швидше все, ні, не тяги не розумію. Так, спасибо, вітаю, вітаю, вітаю, вітаю, Як Как сидять, тільки я. Ну а що, ну кому повезло, кому ні. Учаснюється в наступних розіграш, буду ще робити. Подивно. Так. Кто там хочет доданать, ще раз повторю, пиши. і все есть у, у ссылки в описании. 40 зрителей. Ну слабо, то, конечно, а наше. Вам також всем удачи, гарно просто mm. вечера. Есть кто дивиться победители, есть хтось? Кого я назвав? Если нет, то може прийдеться опять перерозігрувати, если не об'явиться. Так что пишіть. Александр Шевченко я бачу, що я поздравляю тебе з 300 гривень. Що правда? Що правда? Подай наступний розіграш. Все буде, зачекайте, буду все об'являть. Будь прямі ефіри. Та ні, за що, ні, за що. Александр помер у банкомат. Так, да, помер. Все, активність спада, тільки розіграли, все, всі почали виходити. Так. Коли буде... Ну як буде активність, спешіть, то хоче ще. Лопату трохи різні будуть. Пишіть, що ще можна розіграти Напишіть коментарі, як Ви думаєте про LED-фари Якщо розіграти Подивіться, які там є Якщо розіграти ну, це, Якщо буде велика активність, тоді вже будемо щось думати Якщо пишіть, покажу На яку тему був розіграш? Рекомендуйте мене... Реклама все платна у мене. Що? Уже тисячі підписників вже маю право. Скажіть. Стіві закінчує ефір. Та ні, квадроцикл себе сильно... Це можна вже на 100 підписників, а туди вже можна. На 100 тисяч підписників. Тільки файр, щоб на дельту пішло. Да. А коли буде трактор розіграться, там ну, це вже сильно хочете. Як буде активність, все буде. Так, зараз я тут по ділам закриплю. Mm -hmm. Так, і тут з вами. А давай розірваш на коментар на дельту. І на китайський інститут, а когда буде трактор розігрувати. Там ну, це весельно вже бачу, у мене на сторінці став теж лайки. Так, а хто у нас тут? Хто у нас победители? У нас Олександр Шевченко, Роман Родімкін. Ага, він є на прямому ефірі. Роман... Роман Родімкін, напиши мені... Ти, ти переможець, напиши мені е, свої контакти, куди мені лопатку відіслати. Десь краще в личні сообщення, там, в Інстаграм. Можна і в Фейсбук. напиши мені. Агро-юзькі... Агро-юзькістві. Не спам, бо буду блокирувати. Так, то у нас там далі. Сергей К4. Ага. Маріо Моторсич, MotorSieч немає його на прямому ефірі. Ну може якщо побачить. Може. Не знаю як робити. Оце я як казав, що треба ждать поки будуть всі люди. Тепер ми не знаємо як. Щоб було й по-чесному. Ну? Пахучку розіграєш? Та ні, лопатки агроному 300 гривень. Так, також підписуйтесь на мого... На мого... Той, хто робить мені прев'ю. Зараз я включу. Також підписуйтесь за нього, робить прев'ю, оформлення каналу, шапки. Все робить. Зараз на умінку. Пишечки його канал. Підписуйтесь. Відео в нього не дуже часто, але буде старатися хлопець. Також у нього тут должна бути почта. Ось очки пишіть йому. Ось мій інстаграм у нього. Ось, тут у нього стім є. Пишіть за, за оформлення канала, все пишіть йому. Недорого робить. Так. Маріо о, Маріо, і мотосич е, тут. Пиши, напиши мені в Інстаграмі або Facebook, і ти переможець, виграв лопатку пиши мені свої координати, куди відправлять У мене є вже 6 штук і 7 не хочу. Ну, це на халяву все можна. Дай ссылку сюди сюди Ссылка є під цим відео Ссылка в описі Там все є І на донату все є Якщо ти вчишся стати блогером, то май повагу до тих, хто пише, а ти їх... Ру... Непонятно, як шкода. Я всім всі відповідаю. Миколаї Мельниченко. Подписывайтесь на мой канал. Мария Матарсич, да, напиши мне. Мне надо, чтобы остался кто у вас. Сергей. Мне остался. Серджи. Э, сер Серджи. А это, видно, остался. Все, уже активность падает. Будемо, напевно, закінчувати. Відео буде в повторі. Маріо Моторсіч, пишіть мені там, переможці пишіть мені в Instagram, у Facebook. Все пишіть. Розіграш у нас тривав 35 хвилин. Якщо хочете, щоб були чаще прямі ефіри, пишіть мені, коментуйте. Також з першим днем зими вас забув поздравити. Давай шторки на стекло розірваш на МТЗ. Ну все можна, печить, ваші ідеї. Ваня Глазатов, я зайшов в вайпер. Напиши сюди. і вітання ми вже закінчуємо всім пока да всім пока не остався серч. ну хто виграв завтра вже буду відправляти так що чекайте пишіть мені зараз я перевірю чи хто мені писав. В Инстаграме никто не писал. О, давай, дожди. Олег Беланич хочет отправить вам сообщение. Ага, все, Олег Беланич. Это сейчас не он. Олег Біланіч є тут хтось? Це навірно Марио і Моторсіч, навірно, він також приєднайтесь до мене в групу. До мене в групу у Фейсбук. Так, уже 8 человек делится. Ну все, будем закинчивать. Всем дякую, кто передивився. Ссылка на днот, оставится в описании.